Berdin duzen bat kezka edo arazo dituzun, badagauza bat gehiago duzuna, hileak. Gorputzeko hile baten bizitza erabilgarria haste batzuetakoa da, eta buruko hile baino askarrako berritzen da, bat azbeste egun egun daberroi tamar gorputzeko hile galtzen ditugu egunean. Temperatura erregulatzen laguntzen dute, hotza egiten duenean beroa mantentzen laguntzen digute, eta temperaturai gotzen denean aldiz, izerditzea errazten dute gorputza oztuz. Buruko hilea bataz beste emezortzi zentimetroa azten da urtean, atera kontuak. Oar bat, hile hartu esamoldea euskaraz ezta egokia, baina lasai, baditzuzu alternatibak adarra jo edo arpa jo adibidez. Bekainien funtzioetako bat komunikatiboa da, gure aurpegiaren kenioak identifikatzeko errazagoak egiten ditu. Zentimetro karratuko bezain beste hile ditugu gizakiok. Hori bai, gure hileetako asko hain haindirafinak ia estirela ikusten. Korputzeko hileak muskulu berezi batzua lotuta daude, horregatik tentetu egiten zaizkigu zenbait egoeratan. Oio ipurdia jartzea esaten zaio horri. Medikuek ez dute gomendatzen sexu organuetako hileak entzea. Seksu transmisiozko gaixotasunak edo infekzioa garatzeko arriskua areagotzen du.